Salam dostlar, e, bu videoda sizlerle bərabər <coughs> Clash of Clans oynuyoruq Deməli e, Davam edirik Oynumuza Mən e, 131 səviyyəm bildiyiniz kimi Mən hindi bu ağaçları bir toplayım İçindən daşlat Sonra bir savaş eləyək Gördünüz kimi Görürsünüz burada İçəniz də 2 bir savaş eləyək Görək nə olur, nə olmur Ha dostlar Mənə lazım olan şey nədir? 1700 qızıl fırın üçün, nə biləm, yıldız Labor laboratoriyası. Türk dilindədir. E, İndiyisə biz devam edirik oyunumuza. Birincə, mən sürətləndiricidən bir istifadə edeyim. Daha sonra baxırıq. Baxırıq, sürətləndirici də istifadə edir həl-hazırda. Bağırıq Ulduz laboratoriyasında hər şey maksimumdur, dostlar. <gülüyor> Maksimum dərəcədə yüksəl dilibdir. Hə, edirik. davam edirik. Tamamlar, tamam, tamam, tamam. Hə, bu da artıq gördünüz kimi öz yenilənmə vaxtını doldurur, yəni yenilənib bitəcaktır. Gördünüz kimi yeniləndi və savaşa keçirik. Hə, dostlar. Gördünüz kimi bu şəkildə bir yer gəldi qabamıza. İndi biz buranı gözdən keçirək, əvdən çıxaraq. Deyək, bunlardan istifadə edək. Bir də oxçu götürdük mü? Oldu. Mən öncəliklə bu baxırda yeri təmizliyim. Sonra sonra aradan hücum eləyək. Hə, bax, burası zəifdir. Bunu Aha, bülardan istifadə edirəm. Aha, davam edirik artıq, dostlar. Demək, bülardan da istifadə edib. E, Deyək, bax, bülardan götürdüb. Dostlar, indi qabaq, qabağa getməyə çalışırıq. Bu, əzici problemdir həmişə. Aha, dostlar. Görünüz kimi, köyün yüzdə 29-unu almışıq. Yüzdə 29-u bizdədir. 133 oldu. Görürsünüz, onsuz da. Aha dostlar, artıq 40%-ə çatdıq. 40% yəni çatmışıq. 44% bir 50% alsalar mən qırılduzalaram, məsəl üçün. Hə, dostlar, artıq. Aha, budur. Qava yetişin. Onu alsaydın nə olardı çi? Hə, dostlar, artıq bura təslim olmaq. Herald uzumuşam çünki 46 faiz heç bir şey idi. Amma qazandım. <gülüyor> Maraqlı bir şəkildə qazandım. Yəhsən dənəmadım. Yaxın mən ulduzum soğ oldu. İndi fırını yüksəltməyə çalışacağam, amma baxın dostlar, yüksəlməmişdəm də bax. Savaş elini sonra yüksəldim çünki bilirsiniz ki, yüksəldə zaman istifadə edilən birisiz heçmən görünmədin. Hə, dostlar, tamam elədik bu çəkibimizə. İndi isə Ne var burada? Görürük ki davamızda çok güclü bir köy çıkıptı. Köyün kibarları olsun. Zevk tamam. Öz güclüdür. Köyün öz güclüdür. Beledeki bunlardan istifade ediyoruz. Devleri bırakıram. Ha dostlar. Artık görünüz kimi buradan ayda Savaş maşını bitirdim başda. Nəysə dostlar, qidama ilə qalanlarla. Ə, dostlar, artıq burdan, burdan qoyaq. Ha, -ha. İrəlirik, dostlar. Ə, görürsünüz kimi Hə, bunu da qazanamayacağım %29 heç bir şeydir həni. Görək də indir nə olur İnşallah ə, Bəxtim gətirir, udaram Mən indi əsas köyədən saldırmağı istəyirəm İndi buna baxaq görək ə, Ucuzmuşluq dostlar Ucuzluq dostlar Gördünüz kimi İndisə yeni bir köy var Amma bu dəfə fərqli bir stildən Savaşacaq Gördünüz kimi baxın ancaq bar, -bar. Ə, hə, dostlar, artıq aha, baxam, buranı götürək belə buranı da belə quruq verək 34%-ı keçəcək 36% -ı. 40 faiz 49 faiz dostlar əhə 50 faiz aldım 54 oldu görürsünüz əhə dostlar 54 faizi vurduq yəni çox asan, asan bir şəkildə barbarların vasıtası yine. barbarları mühasırıya uğratı məqə bir, bir şey yaramadı heç bir şey yaramadı dostlar Hə, dostlar, bura gələ. Hə, dostlar, barbar. Ə, -bar. bəbə ejdəha. Oxçu, oxçu Nə, dostlar, artıq buranı da götürək. Mən abı əzcini alım. Əzcı həqiqətən problemdir barbarlar üçün. Bilirsiniz, onsda. Mən bunu da götürüm. Amma, gördünüz kimi, bunların görünmə vaxtı var. Görünürlər sırazı vaxtı bitən kimi. Ona görə də biz bunu alaq bir sağlam şəkildə. alçaq məramcı. Всё, dostlar, bunu aldıq. İndi isə, aha, divara almaq üçün bundan istifadə edeyim, yoxsa Hə, bunu belə irəlilədək. İçəri doğru hərəkətə verək Hə, dostlar, alçaq məramək. Yəni Dostlar, mən də özüm də sıxılıram. Bu, bunun qutarına sonra isə ikinci göydə saldır eləyəcək, dostlar. Hə, dostlar, artıq bilmirəm, endə nə oldu. Yət baxarın, görək, ulduruq mu, ulduruq mu? Görərik. Ayda da, ulduruq. Neysə, mən tez bazar bu fırına bir yüksəlməyə verim. Sonra isə ə, davam eləyərik oyunumuza bir sonraki videolarda. Ə, görək, mənim ə, 31 daş verək bulara. Büyüdən 24 daş istəyir, verək. Ə, qəhrəmanları iləşdirək bunda birləşdirək. Hə, dostlar, artıq tam maksimuma borudtayıq hal-hazırda. Hadi bismillah getdik. Eee, görürsüz dostlar, 469264 qızıl, 343365 isə xiri var. Eee, belə deyə 10. Mən istəmirəm bura girmək. Həm, bura nədir? Juis. İstəmirəm. Bələdiyə 10 Klanda nəmiyyətdir, zaddım. Orada girməyim mən indi. Bu nədir, belə? Hə, burada girməyim, dostlar. Yəni, pisdir. İstəmədim. Hə, dostlar, 9 səviyyə bələdiyə. Amma qızılı iqsiri az idi, dostlar. Ona görə də girmək istəmirəm. Hə, dostlar, bura 10 ləvvəl bələdiyə. Yəni, 10 səviyyə bələdiyəsi var. Gördünüz kimi, yaxşıdır bir köydür. Mən də bura gireyim. Demə bu şəkildə. Aslında mənim istifadə etdiyim e, ordu belə kupa kasma kimi bir şeylərdir gətirmək olur. Yəni qəşəng paqaza bilirsən. O baxımdan sıxım sıyı yoxdur. Yəni yaxşıdır. O elektroajdarlar göndərirlər. Belə çıxıb bilirsiniz. Aha. Baxın bu qismə öfğəni buraxıb iyləşdirmə batırım. Mən bu valkyrəri bir dəqiqə qollayıram ki, onlar çox sürətliş deyirlər. Baxın. Hı -hı. Aha, həla, həla, gözəl. Həla, hafəl, həqiqətən. Gözəl bir şəkildə hücumdayıq. Həla hazırda. Həla, dostlar. Baxın, köyün ucudu, hə? həla, həla, həla, Gördünüz kimi. Hə, dostlar. Artıq 79%-ə çıxdım. Çıxdım, baxım. Çıxdım, dostlar. Hə, dostlar. 16-ı səviyyədir mənim oxçu, barbar kralım. Hə, dostlar. Hə, bunu bacararsanız. 100% alsalar, sevinələm və alacaqlar, mütləq. Mütl Mütləq alacaqsınız. Siz 100% faiz Mütləq alacaqsınız. Və alırlar. Hə, hərdəsə alırlar. Qıraqda, bucaqda bir şey yoxdur, şey yoxdur. Büsə yoxdur. Alıram dostlar, buranı. Tamamən özdə. Hə dostlar, artıq. 100% faiz aldım. Gözəl, gözəl bir gənimətlə və 420.000-i də mənə verirlər. Və 420.000-i aldım. 4 milyonum oldu. Lan. ya bu, nə qədər puldu? Nə qədər puldu bu? Bunu mən ala bilmərəm. Alanmadım yenə. Nəysə, qaldı dostlar. Nəysə, dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Mütləq və mütləq yeni bir video olacaqdır. Buna inanın və şübhəniz olmasın e, e, və gələn videolarda görüşərik sizlərlə inşallah. Hamızı çox istəyirəm dostlar. Sağ olun, salmaz qalın, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.